السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في سلسلة شرح طريقة العمل على برنامج مداد المحاسبي في هذا الفيديو سنتعرف على تقارير الحسابات من حسابات نفتح تقارير الحسابات أول تقرير معنا هو كشف حساب مختصر من كشف حساب مختصر نستطيع معرفة جميع الأرصدة الخاصة بجميع الحسابات الموجودة لدينا نضغط بحث ليظهر لنا رصيد الحساب الموجود لدينا، فقط رصيد الحساب. يمكننا بدون اختيار رقم حساب يعطينا جميع الحسابات الموجودة لدينا. من كشف حساب مفصل نختار رقم حساب، ثم نضغط بحث ليعطينا كل الحركات الخاصة بالحساب الذي قمنا باختياره. في النهاية يعطينا الرصيد السابق والحركة (مدين أو دائن) والرصيد الإجمالي (مدين أو دائن). مع وجود فلاتر نستطيع من خلالها أن نعمل بدلا للتاريخ الذي نريد البحث من خلاله نستطيع أيضا تحديد نوع المستند ونستطيع ترتيب النتائج المعروضة بالطريقة التي نريدها أيضاً هناك كشف حسابات شامل نستطيع من خلاله اختيار مدى الحسابات التي نريدها أن تظهر معنا في الكشف. نختار على سبيل المثال المدى الذي قمنا به ليبدأ البرنامج في إظهار جميع الحسابات في المدى الذي قمنا باختياره. أيضاً مع وجود فلاتر مساعدة لكي تحدد لنا النتائج التي نحتاجها. هناك أيضاً مجموعة من التقارير الأخرى سنتعرف عليها في فيديوهات لاحقة بإذن الله. مثل كشف مراكز التكلفة وميزان المراجعة وقوائم الدخل والميزانية.